Dragi parlamentari români, nu știu cât sunteți, habar n-am cum vă cheamă. Dacă vrem să avem un drept de autor, cred că ar fi bine să fie despre autor acel drept și nu despre oamenii care vă vin la ușă și vă dau bani sau fac lobby sau în principiu vă zic cât de mult are de pierdut, nu știu ce, industrie pentru că nu se mai dă încă un drept peste ăla care exista deja. Momentan copyright-ul zice că automat tu primești toate drepturile de exclusivitate în momentul în care publice opera și nimeni nu poate să ți le folosească. Nu optez pentru un copyright ăsta absolut, ci mai degrabă zic de la început puteți să-mi folosiți opera în milioane de scopuri cât timp ziceți și vă la sfârșit că e făcut de mine. Și atât. E noi, ca să revenim la uh, directiva asta. Orice platformă care are un număr mare de utilizatori, nu se specifică câți, ar trebui să filtreze tot conținutul care a dați pe platforma lor înainte ca acela să devină public. Asta ar însemna că ar trebui să existe pe absolut toate platformele un supermecanism automat care să-și să dea seama ce e legal și ce e, nu e legal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 civilizată, ca să creeze alte lucruri și din aia există cultură, nu din ținut sub papuc absolut orice formă de creație, că dacă vrem să le ținem sub papuc, atunci nu le mai publicăm, le ținem acasă și le punem pe pereți.